Ahojte, ja vás zdravím do všetkých častí Facebooku, do Rybišky, všade, pretože je to úžasné a ja veľmi pekne ďakujem Kej, že si sa prihlasila do môjho kurzu. Ja sa to posnažím povedať anglicky. <laughs> Dear Kej, I'm very honored that you trusted me. And that you come to my club to it. Thank you, thank you, thank you. And, and uh, congratulations on the beautiful prize. Super, super, super. Vy, neviete, o čom hovorím, o čo sa jedná, alebo o čo ide, tak ja idem ako úplne som... Čo? Tešíš sa? <se> Ja sa tak teším, pretože pred chvíľočkou do našej skupiny, pedigovej skupiny, pedik a online kurzy s rybiškou dala moja klientka, moja žiačka, ktorá so mnou pletie v klube pletenie s rybiškou, dala príspevok, že vyhrala druhé miesto v Amerike, tam, kde žije, tam, kde býva, v pedigovom pletení. Toto je, toto je niečo úžasné. Ja sa tak teším, lebo to som ani náhodou nečakala a pritom hovorím, že učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodli ich domova. Toto je fakt... Bombastik, trošička sa to leskne. Ja to troška priblížim. Takže to, je to pre mňa obrovská podsta. Takže Kentucky State Fair. Druhé miesto za pohárik, ktorý som e, naučila upliesť kejk, ktorá sa prihlasila do mojho klubu Pletieme s rybiškou. Takže to, to, sa nedá, to sa nedá neodvysiela, to sa nedá nepovedať. Teším sa, e, zo srdca ti gratulujem. Congratulations on the beautiful prize, Kei. Thank you, thank you, thank you. Thank you. <laughs> Ďakujem, veľmi sa teším. Ja som chcela ešte vysielať pre devčatá, ktoré prišli do skupiny, ale myslím si, že toto hovorí za všetko. A Keď máte ešte niečo, keď mi chcete niečo napísať, napíšte do komentárov. Ja neviem, či ma je dobre vidieť, počuť. Tak napíšte ešte niečo do komentárov a ja sa ešte pozriem. Martinka Moudrova, zdravím. Ahoj, ahoj. Tak sa veľmi teším, že košikárka z Ameriky z Kentucky. Kej Kess sa prihlasila ku mne do klubu pletenie s rybiškou. A Kej píše, thank you, looking forward to more beautiful baskets. Pekný večer z jesenických hor. Pozrite na toto. Zdravíme do jesenických hor Martinka a zdravíme aj do Kentucky Greetings to Kentucky. I have to use a translator. <laughs> I really looking forward. Yulishka, gratul Krasny krasný Wonderful job. I need one, to I need one, to. <laughs> I must, must use translator. What do you need to want to uh, price? I think this is probably my start to learn English. Betr. <laughs> Veronika, čau, prosím ťa, Veronika, môžeš povedať Kej, ktorá vlastne, neviem, či si to videla, napíš mi, či si to videla, lebo Kej vyhrála vďaka môjmu klubu druhé miesto v Kentucky, vďaka môjmu návodu, a teda... Sa veľmi teším, a teda cez translátor to hovorím všetko. Tak neviem, či ťa môžem pozvať do rozhovoru, že by si preložila, alebo ako, veš? Nevidela? A teraz už to vidíš? You are doing a great job of speaking English. Thank you, Kay, thank you. Veľmi sa teším. No, Kej vyhrala druhé miesto s košičkom odo mňa, teda sa prihlásila ku, mňa, ku mne do klubu pletenie s rybiškou a teraz bola na súťaži v Amerike, tam kde žije, v pedigovom pletení a vyhrala druhé miesto. Tak sa teším, obrovskú radosť máme teda obidve a určite aj... Ďakujem veľmi pekne. z Katarina is telling you want a second place. You want? Want? Že gratulujem a že je to pre mňa podstav, alebo že je to úžasné, že vďaka môjmu kurzu vyhrala druhé miesto a že na budúcej už držím balc a vyhrala prvé miesto. že V klube má veľmi veľa, veľmi veľa možností a keď, ťa, teba, keď teba pripojím, Veronika, tak potom vyzveš, vyzveš Kej, nech sa pripojí. Počkaj, vitaj. Ja to chcem tak urobiť, aby sme sa prehodili, aby, to, aby ťa bolo vidieť lepšie. Jak to urobím? Neviem, ale vidíme sa, počujeme sa. Áno, prosím ťa povedať anglicky Kej, že ak sa je dá, nech ide do Messengera a nech sa pripojí. Are ye online alabonani? Oh yeah, Pisa Lamitu. Um Kass, if you can see us or hear us, um Katarina is telling you if you can open your messenger on Facebook, she has sended you a link um, where if you click on the link and connect yourself, you can actually join the live view and you could talk with us so she can tell you what she wants to say and I will just translate it for you. So I don't know, Kate, if you can hear us o no. Ja nevidím tie komenty potom na Facebooku, ja vidím iba teba, tak neviem, ja som sa je snažila vysvetliť, že keď je tu a vidí a počuje nás, aby si otvorila Messenger s linkom, ktorý si jej poslala. A ono je to jednoduché sa tam pripojiť, lebo tam je to prasne povie, čo má robiť ďalej, že má skopírovať ten link a otvoriť ho buď v Safari, alebo keď je na laptope, sa je to dá otvoriť cez laptop, tak neviem, že či nás vidí, počuje. Uvidíme. Jej, to som tak rada, že si sa prihlásila, že sa môžeme vidieť. To bola len taká náhoda, že ja mám akurát teraz čas v robote. A som klikla Aha. hovorím, že idem si vypočuť, lebo ja ti vždycky hovorím, že dobre sa ťa počúvaš, máš hlas jak nejaká roz... babka-rozprávkárka, tak som tam na tie tvoje live videá kliknem, keď mám čas a počúvam, že čo hovoríš, aj keď teda s vami nepletiem. Nevadí. Poze pozerám, že ona hovorí anglicky, čo sa stalo? Áno. <laughs> Áno. I'm trying, skúša to. OK. Dobre, tu nami, to okay. Well, okay, if you open that link, it will probably tell you that you should copy link and open it in your Safari. Or if you are on your laptop, you should be able just to click on your link and join the view. And then Katarina will have to just approve you. That's the way I've just done it, so I could actually translate between you two girls and you can communicate about because Katarina is happy about your winning second award in um, teraz rozmýšľam, jak sa povie platenie z pedigu po anglicky, to sme ešte nikdy nepoužila o, tam je to aj v tom Facebooku napísané, že z čoho z, uh, vyhrala Round Red Division Round Red Division. Uh -huh. A vyhral som druhé miesto. Veľmi prosím a ďakujem Katarína Amita Holubová za to, že ste mi umožnili pridať sa do vášho klubu tkania košikov. Inak dobre to zvládla tá žena, že dokázala upriesť ten košík aj bez toho, aby ti kedykoľvek rozumela na tých tvojich videách, že fakt robí to len podľa toho, čo pozerá očami a ako keby proste hluchý sledoval tvoje videa. Ona síce počuje, ale počuje niečo, čo absolútne nemá šajnu, že hovoríš. Takže celkom dobre to zvládla na to, že iba sleduje. Ja mám povedať, Good evening. Som Koľko hodin je v Amerike teraz? Um, can you hear us, Kay? Hi. Yes, I can hear you. Hi yeah. Um my name is Veronica. I'm just Katarina's friend. I'm trying to translate between you two girls what's going on in here. So that's why I've joined yeah, the live. Right. Um what is the time in America or where are you? Where are you from? Where are you live from? Uh 3:30 in the afternoon. Uh Um I'm actually at the moment in Scotland, so Um, I have half past nine here in Scotland. Katarina is in Slovakia. It's half past ten in Slovakia. So we are all around the world at this point. <laughs> yes. <laughs> um, so, um, Katarina, čo by si je teda chcela povedať? Že som unesená, šťastná, uh, spokojná, že sa takéto niečo úžasné podarilo, že, že, Makej, že Makej našla, že sa teda prihlasila, lebo ona si kúpila kurzy. To nie je len, že ona sem vošla, ale ona zainvestovala do kurzu, ona si ten kurz kúpila a, a, a plietla s nami v, v tomto klube a teda, že sa to takto krásne podarilo. A takisto aj, um, je úžasné to, čo si povedala, že vďaka tomu, že ja tam nehovorím anglicky, že to dokázala tým pozeraním. So Katarina is very thankful. She's all over the moon. She's very proud. She's very happy for you buying her, her um, courses via online. She can't believe you made it basically without you being able to understand her um, Directions what she's actually saying when she's doing the training courses that you actually done it by watching her videos Not even speaking in in Slovakian language. She's very proud of you. You made it to the second award She wish you all the best in the future and hope next time you will do it to a first place And she's very thankful that you bought her curse. She values it a lot. Yes. Let her know that I appreciate uh, her allowing me to weave with her. And it has been disappointing that I can't understand her language yet, but maybe one day we'll figure it out. Takže i am hovorí, že ona je vďačná za to, že ťa našla a že vysvetľuješ tie kurzy a teda ona je vďačná aj za to, že to vedela dokázať spraviť aj bez toho, aby rozumela. A, a pevne verí, že jedného dňa bude rozmieť v ale že je teda, že je trošku sklamaná, že ti nemôže rozumieť, lebo tým pádom by vedela viacej, vedela by si toho pomôcť sama sebe viacej. Ale že teda, že ďakuje za tú možnosť, že si mohla kúpiť tento kurz a naučiť sa pliesť takto online. Ďakujem, ja srdečne ďakujem. Thank you from my heart. A ono, áno, ja tam v tých kurzách hovorím tie veci, ktoré sa pri tom pletení dejú, ale oni sa berú ako samozrejmosť. Nikto o nich nehovorí. So, she's saying there's a lot of things in the courses which are taken for granted um, and she's trying to explain either mistakes or things you can avoid and stuff like that on the courses but people normally don't talk about them it's things what she learned from her own mistakes and she that those are the things she actually talk about in her courses unfortunately you can't understand them i understand what she's saying yes um That's the reason, uh, I the um, because they, I have to be able to convert what they call the different uh materials there to how what že bola schopná sa aj vďaka videám aj ja napriek my... tomu že nerozumie sa naučiť uh, rozdiely medzi rôznymi materiálmi ktoré používa Neviem ani, neviem čo povedať, lebo tak som šťastná, tak sa teším. A že proste, jak som aj napísala, lebo som to tam potom aj povedala, som si to rýchlo preložila v translatore, že, že asi je čas začať dabovať videá, alebo aspoň robiť uh, titulky. titulky len... Ja ešte neviem tie... Na to budem musieť poprosiť môjho Kauča, ktorý už o tom vie, že toto prebehlo a že začne mutovať do angličtiny, pretože keď Kej ukáže svoju výhru, tak ja verím tomu, že, že prídu ďalšie jej kolegyne anglicky hovoriace do mojich kurzov a že... Tam na pecky. So Katarina is working on the progress with her live videos to be either translated to English or they will have subtitles, um, subtitles in the future. So she already is she knows about it, she works on it. I've got a curious question out of between what I'm translated now for UK. Um is there a, not videos? in america in english you could learn from like why did you pick someone from slovakia well most of the videos in in america came about the, during the time of the virus when people couldn't travel right and so but the reason that i'm so interested in what katerina does is because They do so much more weaving with round reed than there is here in the States. All right. um, ja som sa aj pýtala sama za seba, lebo som zvedavá, ale tak teba to určite poteší táto info tiež, že prečo si zvolila niekoho zo Slovenska, zo slovenskými videami a nehľadala nejakého kouča v uh, Amerike s, v angličtine. A ona sama, Kate, povedala, že všetky videá, ktoré prišli, prišli na trh počas pandémie. Že teda on, ona asi očividne, ja neviem, či si kúpila kurz už predtým u teba, že, za, že ťa sledovala, alebo ako ale hovorila, že tvoje videá sú veľmi detailné a veľmi veľa ukazujú tej práce, ktorú ona potrebovala fyzicky vidieť. Že v Amerike na tých videách není, není ani zlomok z toho, čo ukazuješ ty. No, ja robím online marketing od 2015. A kauča mám posledné... Dva roky, ja som to robila pokus omyl. So, I was saying to Katarina, what did I ask you? And, because I didn't know when did you actually bought the course from Katarina, and when did you started to follow in her videos? The end of June. Oh, right, so it was basically this year. This year, yes. And you and a second award. That's quite impressive, even from my point of view. Well ban you. Yeah. Thank you. Well uh, takže ona mi povedala, že si kurs kúpila iba teraz v Júni a ja som jej povedala, že takže za mesiac aj ani nie, ani nie dva mesiace si vyhrala druhé miesto, akože to je, že fakt, že to je veľmi ako dobrý pokrok. No, lebo uh, napríklad uh, keď, uh, keď som dala von moje prvé kurzy, tie, ten prvý kurz, zdarma ten 5-dňový online kurz, kde si tie ženy mali len vyskúšať. Chytí ma to, nechytí ma to? Jediná investícia bola, že som mala e-shop a že nech si kúpi balíček a nech si to vyskúša. A ešte som to urobila tak, aby nemala uh, zbytky, keď Upletie košik, aby ne, jej nebolo ľúto, že si kúpi celý veľký balík a bude musieť uh, potom vyhodiť niečo, čo za, za čo zaplatila. Takže to boli len tie skúšobné kurzy. A v týchto kurzoch, potom vlastne z tohoto kurzu, si mohli už zakúpiť kurz, ktorý je hodnotovo nejak okolo 300 eur, si ho mohli kúpiť za 69 eur alebo za 79 eur, už neviem. A vlastne to je tá pedigová škôlka. A oni behom troch mesiacov, ženy, ktoré v živote nepočuli slovo pedik, v živote nevideli pedig, začali plieť nádherné košiky. A Kej je tiež v tej skupine, tejto pedig a online kurzy s rybiškou. A vlastne tam, keď si pozrie galériu, tak to sú všetko moje žiačky, ktoré pletú na základe týchto mojich detajlných kurzov a preto sú tie kurzy také aké sú, pretože ja do niekedy davam to, čo mne chýbalo, keď som sa ja učila. Mhm. Mm so, yeah, she said that the very first release of her um like a course kind of videos was um the very basic one. I think she said it was five videos in there and they were they were basically free. And then she released the The school for um doing These kind of things and then you could buy the whole course and you are in the group obviously on facebook where Everyone who bought that course can join in and and give each other tips or show what they what they actually done What they made and she's saying that all the pictures in that group are basically pictures of the the other women or men who bought a course in the past few months so yeah well congratulations Kay, before i i go off because i'm i'm working so i'm gonna yeah. have to go soon but even i'm saying congratulations and oh, so did katarina she's very proud of you and um, she can't believe that on the other side of the world you actually won the second award and um, I've done it myself. I did join some courses, life courses in actually oh Katarina's house before and did some of the um breeding br br br or how do you call it myself. But I'm I'm working as a as a completely different job and I'm not living in Slovakia and I just you don't have time for it um, and a patience to be honest. Nice so so up, yeah. I appreciate explaining for us it's nice it's, it's it's nice to to be able to join on a live video and communicate and i just i've just clicked on katarina's life and i've seen that she's saying something in english and then she's she was like oh can you help me translate because k1 applies and i just want to say thank you and you know i'm so happy for her and i was like yeah why not i've got time now so so that's thank katarina's you husband <laughs> Dori, odličíš mista? No, um, ďakujem veľmi pekne a že sa teší na to, že upletie ešte viacej košikov. Mm -hmm. Výborne, to, to sa teším a ja tu mám zapísané, že nech mi Kej povie, čo by mohli tie videá obsahovať ešte alebo ako urobiť tie, či titulky, alebo teda zohnať niekoho, kdo mi ich nahovorí, aby, a ona môže byť potom styčný dôstojník, že proste môže hovoriť Ambasádor. tu, ambasádorka, že tu som sa to naučila, tuto si kúp aj ty, čo vie, vieš to, čo by na to povedala. So Katrina is asking if you can give her any feedback of what the videos are still missing what would you like to have in the videos or what would you like to hear or see in the videos um she's working on the translating so if she managed to translate it she's asking if you could be kind of like An ambassador or something in states for her to kind of spread it in between people in america as well so tell her that i yes i plan to share uh my experience with her to other basket weavers here in the states um when she is able to add the subtitles for people to understand her language i think will be very beneficial here um for me i look forward to being able to talk with her more but also for me i what i need is the list of materials to know what i've got to do before i start the new project that i think that's actually in her videos but let me double check with her um takže hovorí, že ona bude zdieľať svoje skúsenosti a uh, uh, rozšíri tvoje videá a teba samú medzi inými pletiacimi osobami, ktoré pozná ona, alebo ktoré aj nepozná, alebo ktoré spozná v budúcnosti. Ale tie videá musia mať buď titulky, alebo musia byť preložené do anglištiny. Bez toho to nemá význam. A taktiež, čo ona by uvítala v tých videách, je, čo som jej ja hovorila, že mne sa zdá, že to tak je, predtým než začnem video, ale môžem sa miliť, že ona by uvítala, že ktorý presne materiál potrebuje na to, aby bola pripravená na ďalšie video. Že proste chýba jej predpríprava. Takže neviem, či to v tých videách máš, alebo nemáš, ale že že ona potrebuje vedieť úplne presne, detailne, ktorý konkrétne materiál bude na daný košík, zvonček, ovciu, čokoľvek pletiete, potrebovať. Hej, otvorím teraz členskú sekciu a ukážem to. Ukážem trebárs, že ako to mám. Also, if you could translate the thing for me if in the future we could figure out a way for her to provide me with measurements of the basis that she the bottoms of the baskets right we're having people being able to ship to and from their country but uh, if I had draws ešte hovorí Kej, že či jej môžeš predtým, než čokoľvek začneš uh, košíky a tak ďalej vypletať, že či jej môžeš dať presné rozmery, aké dna, alebo teda tie základy, kto, na ktoré vypleta, potrebuje. Áno. Nože. Takže Katarina is now showing um, a section where is for example, that basket, I don't know if you can see it on the screen K, and there she exactly have um a list of things what you need. Oh. Great. That's wonderful. So, so I don't know um, which section is in that. Katarina, please, do you find it in the section of the course, which she bought, or how to explain it? No. Toto, čo som ukazovala, tak to sú klasické členské sekcie, kde to všetko takto mám rozpísané. Takže to sú tie základná, stredná, vysoká škola, pedigu, Ktoré má aj ona? Ona má len klub a tam som len dabovala Demižon len počas pletenia, ale... Yeah, so these um, things she showed you are actually the section of the courses she sell, so if you join them you will have all the videos, all the support, all the measurements, all the materials, every single step by step. Unfortunately still only in English. Um only in Slovakian. Um yes. it's not translated in English. You as far as I understood, you don't have this option because obviously you haven't bought that kind of course from her you are only in kind of like a group or something where is just basic right but i plan tell her that i plan to buy courses soon because my schedule right now i've been very busy right. i haven't had a lot of extra time but as i go into winter then i have more free time because there's several classes that i would i want to take with her i think she has that kind of option on her website I can tell I can ask her or I'm sure you will find somewhere her link onto her website where you have a specific um things like baskets or Christmas decorations or Easter decorations and you can you can choose which one you actually want to buy and those sections once you buy them there is exactly of measurements how much material what kind of material and all the videos step by step okay yes yeah she shared some videos with me uh some time ago and i got to kind of preview what she does and she does a wonderful job yeah well i'm i'm going to slovakia and um, next week actually on tuesday so i will meet Kat meet katarina personally as we always do when i'm at home um i can discuss with her of um if she has someone to translate or at least do some kind of um quick simple but good enough to understand subtitles i don't mind to help um that will be between me and her but i think she pretty much said that she's already working for for the videos or for probably for the benefits if she wants to spread around the world to translate the whole website she has the whole e-shop into an english and have the options of slovakian and english language in there okay great i look forward to testing some to trying some of them <try> niektoré tie, ja neviem, či má ona vybraté už čokoľvek, yeah, len teda bola a má veľa roboty, neviem čím sa živí, ale teda hovorila, že mala veľmi málo času teraz na takéto veci, ale že blíži sa zima a že v zime má oveľa viac času. Takže, takže tak. Áno, klub je na základe trojmesačných, mesačných, trojmesačných a pla, ročnej platby, ako tam to sú, ale to idem ešte s mojim couchom prehodnocovať, že ako to budem robiť. Ale mám členské sekcie, ktoré keď si zakúpi, tak vlastne má do nich prístupy, už nastal. To sú jednorazové So she's saying that there are some kind of section in her website, um, like basic, then some kind of advanced and fluent or perfect or I don't know, with the different prices as well where if you buy them you have them kind of forever and she add into those section um kind of like regularly a uh, new stuff either if is it new products she's making new videos and all that things so it's basically like you buy a a, a one entrance membership you have it for life and you will still have updates in that membership that you don't have to okay. pay kind of like every year that's how i understood it as i said i'm gonna have more time with her when i'm in slovakia so we can try and make some kind of um notes which she could send you or even me and her can do a video we will be able to send you so you can understand a little bit better because i'm at as i said i'm at the moment at work um and i'm gonna have to let you guys go um so i can't really stay any longer but i'm pretty sure we will we will find a solution of how to um do a bit more english in her in her job Thank you for your time. Katka, ja sa s vami lúčim. Uh, ja som jej teda vysvetlila, že ty na tom angličtine pracuješ, že ja som ešte povedala, že ja som budúci týždeň doma, že sa s tebou stretnem osobne a možno najdeme nejaké riešenie uh, spoločne a že teda že teda možno vytvoríme aj nejaké video pre ňu, kde budeš ty hovoriť slovenský a ja vedľa teba budem kvákať po anglicky, že niečo sa dohodneme a že... A ona teda hovorila, že v zime bude mať viacej času na vypletanie. Dobre? Áno, ono to väčšinou tak je, že tie ženy v lete sú v záhradách, ale keďže tá členská sekcia je na tak pred... teraz nedávno dala devčina, Ingrid dala obrázok, že... Po roku som sa prihlasila a toto som uplietla a ozaj, áno, takže sme na ceste, no teším sa. Ďakujem ti veľmi pekne, Veronika, za tento nádherný preklad, že srdečne pozdravujem tie tisíce kilometrov do Kentucky, drahú okay? Kej. So, Katarina is sending a warm greetings all those thousands miles away, all the way to USA and she really happy for you and for us guys to be able to talk a little bit. And Katarina is inviting you to Slovakia and you have an open door and a warm welcome to her house. I hope one day to be able to visit with her. Tell her I would love to. And že, she as že... well has invitation to Kentucky že uh, veľmi rada by prišla a pevne verí, že jedného dňa ťa stretne osobne, že príde na Slovensko a že mám ti povedať, že si uh, veľmi vítaná u nej v Kentucky. Ďakujem veľmi pekne, srdečne. <laughs> right, ladies, nice to chat with you. I'm gonna have to go. Have a good evening. Bye. Bye. Čaute. Bye, bye, čau. Ďakujem veľmi pekne. Tak, priatelia, ja ani neviem, čo by som k tomuto mohla dodať a povedať. Znova zopakujem. Som Katarína ta Holubová, alias Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodlých domova. A Kej je z Kentucky a pred asi... 3 štúrte hodinkov dala do našej skupiny PEDIK a online kurzy s rybiškou obrázok, ako vyhrala druhé miesto u nich v ich štáte a v ich meste s pohárikom, ktorý uplietla vďaka mojim videám v klube Pletenie s rybiškou. To je na dnes všetko. Majte sa krásne do pletenia.